هو لہو له من ام الح اور رمضان سے فحی کا سلسلہ شروع ہوا اور دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ اللہ کے راستے میں جا رہا رمضان گھر میں ساری رات نفل پڑھنے والے سورا دن مسلے پہ بیٹھنے والوں سے بھی آپ کا رمضان قیمتی گزرے پڑھنے والے کو بھی نہیں مل سکتا امت کو دعوت کا کام ملا تو اس کے امال کی طاقت بڑھا دی گئی اس کے اعمال کا اجر بڑھا دیا گیا ہمارے نبی شابان میں روزے بہت رکھتے تھے ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن فرشتوں میں اعلان پندرہ شہبان کو ہوتا ہے یہ ہوگا یہ یہ ہوگا یہ مر جائیں گے تو اوپر ان کا نام مردوں کی حفرس میں ہوتا ہے نیچے وہ زندہ ہوتے ہیں فرشتے ان کو دیکھ کے ہستے ہیں وقوف ہے اوپر موت کے فیصلے ہیں لڑائیاں کر رہا ہے جھگڑے کر رہا ہے سود کھا رہا ہے رشوتے رہ رہا ہے زنا کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے جوئے کھیل رہا ہے قتل کر رہا ہے ڈاکر ڈال رہا ہے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا تو ایک پندرہ شابان کی رات اس کا آپ روزہ رکھتے تھے اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت کو جو بھی عبادت کرو جتنی کرو ٹھیک ہے لیکن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں رات ضرور ہے اور اس رات بھی اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ پندرہ شابان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے دو کے سوا سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے ایک مشرک اور ایک کینا پالنے والا جو میں پہلے بیان کرتا ہوں ایک مشرق اور ایک کینہ پالنے والا یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے یا اللہ ہمارے رجب اور شابان میں برکت عطا فرما و بلغنا اللہ رامادان اور رمضان ہمیں نصیب فرما تو بھائیو اب ماشاء اکثر نوجوانوں کا مجمع نظر آ رہے ہو ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مجلس کے اڑنے سے پہلے پہلے اللہ سے بھی صلح کر لو جس کو توبہ کہتے ہیں اور آپس میں بھی صلح کر لو آپس میں بھی اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو کسی کا کینا بغض ہے کر کے گلے لگ جاؤ معاف کرو خاص طور پر خامن بیوی لڑ پڑے ہوئی جاتی لڑائی اگر وہ صلح کر لیں تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گنا معاف کر دیتے خامن بیوی کی صلح اللہ کو اتنی پسند بھائی بھائی لڑے ہوئے دوست لڑے ہوئے رشتے دار ہو معاف کرو اور اللہ پاک سے کوئی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی گڑبڑ ہوگی اللہ سے معافی مانگو تو انشاءاللہ اللہ میرا اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے ادھر ہم توبہ کریں گے ادھر وہ معاف کرے گا اللہ کو توبہ ہے بڑی پسند اور اللہ کا شکر ہے نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید نو سوچو کھا کے بلی حج کو چلی ہمارا محاورہ ہے تو میں کہتا ہوں تو کدھر جائے مندر جاوے حج بھی جانا اور کہاں جانا ہے کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز میں وہیں تو جانا اور کہاں جانا تو بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں توبہ کر لو نیت کرتے ہو نیت کرتے ہو انشاءاللہ آپ کے سب معاف ہو جائیں گے اگر پھر دوبارہ ہو جائے تو ڈرو نہیں پھر کرنا پھر معاف ہو جائے گا میرا نبی نے فرمایا دن میں ستر دفعہ توبہ توڑے لیکن توبہ کر لے تو اللہ اسے خوشی سے معاف کرے یہ دل میں نہ آئے کہ ایسی توبہ کا کو کوئی فائدہ نہیں لوگوں کے فتوے نہ سننا ہمارے یہاں دین سے بہت خبری ایک ہمارے یہاں فتوا بڑا سستا ہے ایک نسخہ بڑا سستا ہے جس کے سامنے کوئی بیماری ذکر کرو کوئی نسخہ تھپ دے گا اس کے سامنے کوئی بات کرو فتو جڑ دے مفتی بنتے بنتے عمریں گزر جاتی ہیں اور پھر بھی وہ احتیاط برتتے ہیں ہر بندہ مفتی تو بھائی ڈرنا نہیں اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا پھر معاف ہو جائے گا پھر ہو جائے پھر توبہ کرنا پھر معاف ہو جائے گا مرتے دم تک توبہ کرتے رہنا کسی درمیانے وقت میں موت آئی تو کام بن جائے گا کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری تو اللہ انشاءاللہ اگر آپ نے پکی کی ہے تو آپ کو مبارک ہو سب معاف ہوک آپ سارا مجمع ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا کتنی مزے کی بات ہے کہ سارے گناہ نہ معاف ہو اللہ راضی بھی ہوگئے اللہ خوش بھی ہوگئے ایک فرض نماز نہ چھوڑو اپنی زندگی سے تین کام نکال دو ایک ظلم ایک جھوٹ ایک دکھ تین کام نکال دو ظلم نکال دو جھوٹ نکال دو دھوکا نکال دو ہمارے عوام بھی ظالم میں عدالتوں میں جا کے دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے چل رہے تو کوئی سیاستدان نہیں ہے کوئی وزیر نہیں ہے عام لوگوں نے دیہاتیوں نے جھوٹے مقدمے جھوٹی گواہیاں خود انگلیاں توڑ کے جیلی ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بنوا کے آ جاتے اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو ظلم نکال دو دھوکا نکال دو تین چیزیں داخل کر دو انصاف کو ڈال دو سچائی کو ڈال لو دانداری کو ڈال لو دنیا اور آخرت کی عزتوں کا ذمہ دار ہے اللہ کا حبیب فرائض کی پابندی کرو کبیرہ گناہوں سے بچو ہو جائے تو کرو ماں باپ زندہ ہیں راضی کرو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو بچوں کو حلال کھلاؤ آرام نہ کھلاؤ جھوٹ کا رشوت کا بدیانتی کا خیانت کا ملاوٹ کا پیسہ نہ کھلاؤ یہ زہر ہے جو بچوں کے اندر جا رہا ہے حلال کھلاؤ مطمئن ہو جاؤ اللہ انہیں پالے لے گا انہیں سنبھا لے گا درش اللہ ملک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انکا اہل تقوی و اہل المغفرہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا خير الفاصلين يا خير الفاتحين يا خير الرازقين يا خير الناصرين يا احكم الحاكمين يا احكم الحاكمين يا رحيمه كل صريخ يا كل صريخ يا كل صريخ وغياثه ومعاده وغياثه ومعاده یا رحیم کل شریخ بغیا سہو و موالہ یا رحیم کل شریخ بغیا سہو و موالہ اے میرے رب اے زمین آسمان کے رب اے کل کائنات کے رب اے امت محمد کے رب اے عرب و اعظم کے رب اے مشرق اور مومن کے رب اے کالے اور گورے کے رب اے عرش اور فرش کے رب اے بے نیاز اللہ اے سمد اللہ اے قادر اللہ اے مقتدر اللہ اے محمن اللہ اے عزیز و جبار و متکبر اللہ اے وہ رب جس کی ذات کو زوال نہیں جو ہر زور سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہم تیرے محبوب کے امتی دکھوں میں گھرے ہوئے مصیبتوں میں گھرے ہوئے امراض میں گھرے ہوئے خوف میں گھرے ہوئے مسائل میں گھرے ہوئے چاروں طرف جائے پناہ نہیں ہے تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سارا عالم ہمارے لیے خوف کی جگہ بن گیا ہے ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا ہمیں اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا اے ہمارے رب اے ہمارے مولا ہماری جھولی میں کوئی ایسا عمل نہیں جو تجھے دکھا کے ہم اس کی تفیل تو فیل تجھ سے تیری رحمت کا سوال کریں ہم وہ فقیر ہیں جن کے ہاتھ بھی خالی ہیں جھولی بھی پھٹی ہے کشکول بھی ٹوٹا ہے تیری رحمت کے تفیل مانگتے ہیں تیرے محبوب آنسوں کے آنسو کے تفیل مانگتے ہیں جو امت پر اسلامی تجارت کو زندہ فرما اسلامی نظام کو زندہ فرما اے اللہ یا اللہ یہ اللہ! اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما ان کی قبریں ٹھنڈی فرما جب ہم جا رہے ہوں تو, تو ہمیں مل کے خوش ہو رہا ہو ہم تمہیں مل کے خوش ہو رہے ہوں ہمیں موضی مرضوں سے بچا دکھی موت سے بچا دردوں والی موت سے بچا یوں بولا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے ہارے بچوں کو صحت دے دے ہماری بیویاں کو دے دے چھوٹے بڑوں کو دے دے ہمارے سارے جاننے والے نا جاننے والے سب کو دے دے اس مجمع میں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں سب سے راضی ہو جا سب سے راضی ہو جا تک میری آواز جاری زیادہ لوگ مرد اور سنیں سب سے راضی ہو جا سب سے راضی ہو جا سب سے راضی ہو جا میرے دیس کو امن کا گہوارہ بنا دے دیانت داری کا گہوارہ بنا دے محبت کا گہوارہ بنا دے رنجشیں مٹا دے صوبوں کی نفرتیں مٹا دے مذہب کی نفرت مٹا دے قوموں کی نفرت مٹا دے زبان کی نفرت مٹا دے ہمارے سارے اس مجمعے کو قبول فرما جو جہاں سے آیا اس کا آنا قبول فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے بچا اے اللہ ان کے دلوں میں جو فریادیں دم توڑ رہی ہیں تو سن رہا ہے ان سب کی فریادوں کو عرشوں پہ اٹھا لے سب کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے ربنا فت دنیا حسنا حسنتا حسنۃ بنار النار صلی اللہ تعالی النبی الکریم